В обласному центрі попрощалися із військовослужбовцем, котрий загинув у Бахмуті. На Хмельниччині побільшало сонячних станцій. Для чого люди їх встановлюють та як це зробити? Три роки не виконується рішення суду про поновлення на посадах голови та заступника Єрмоленецької районної ради. У чому причина?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 Що все було добре. Господу, помолимося, Господи, повиду. Отець Воскресіння життя і спонків спочило роботу воїна Сергія, що щирня своїх дал, захищаючи Україну, Христе Боже наш, ми Тобі славу Восцилаємо. З безпочатковим Твоїм Отцем, з Пресвятим і благим, і Жоготворчим Твоїм Духом нині повсякчас. час, і навіть віки віті.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 Цьогоріч компенсують різницю суми. Будемо виплачувати за нормальним зеленим тарифом, за, всю вартість, за весь обсяг електроенергії, який ми будемо викуповувати у цій людини, і кожного місяця будемо відшкодувати ту недоплачену частинку, яку ми не доплатили в минулому році.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 Колишній голова Ярмолинецької районної ради Лавренці Купицяк каже, впродовж трьох років не виконується рішення суду щодо його поновлення на посаді. 23 грудня 2019 року на сесії Ярмолинецької районної ради його відсторонили від займаної посади, розповідає колишній посадовець. Ці рішення були оскаржені в судах. 18 травня 2020 року відбувся суд, адміністративний суд Хмельницький, де рішення Ярмолинецької районної ради було визнано незаконним і прийнято рішення поновити на роботі і сплатити середній заробіток за часовий машинного прогулу. За словами Лаврендія Копеціка, 6 серпня 2020 року рішенням 7-го Вінницького апеляційного суду рішення Хмельницького суду залишили в силі. 20 січня 2021 року відбувся суд, Верховний суд, який залишив рішення суду першої інстанції в силі. Колишній заступник голови Римовнецької райради Борис Лис каже, разом з головою Ларентівко Пецюком від займаної посади відсторонили і його. Рішенням судів трьох інстанцій, включаючи Верховний суд, були і на його користь. Це вже пройшло три роки, не виконуються рішення судів. На протязі цих років, до сьогоднішнього дня, ми неодноразово офіційно письмово зверталися в обласну прокуратуру, в обласну поліцію. Це йдуть витрати з ваших податків, це наші правоохоронні органи так працюють, так виконують свої службові обов'язки. За словами начальника управління забезпечення примусового виконання рішень області Юрія Кошнірука, було внесено постанову про накладання штрафу на Іромолнецьку РДА, яку направили до поліції. Наразі за фактом невиконання рішення суду порушено кримінальне провадження, яке передбачає покарання від штрафу до трирічного ув'язнення, розповідає інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур. Рішення суду не було виконано. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 382 невиконання судового рішення Кримінального кодексу України. У Хмельницькій окружній прокуратурі справу про невиконання рішення суду прокоментували так. Процесуальне керівництво здійснюється Євременецьким відділом окружної прокуратури, Хмельницької окружної прокуратури. Наразі триває досудове розслідування, проводяться необхідні слідчі розшукові дії для прийняття процесуального рішення. Я сподіваюся, що найближчим часом воно буде прийнято. За словами начальника управління правового забезпечення Хмельницької районної ради Володимира Сергієвича, Хмельницька районна рада є правонаступницею Ярмолинецької райради. Зараз ми збираємо матеріали всі, які є справи по КПЦКО, справ там доволі багато. Виконаючи листи ми хочемо знати всю картину по цій справі для того, щоб правильно вивчити це питання з точки зору закону. З нашої сторони Хмельницької районної ради, щоб правильно підготувати згідно закону це питання і його в правовому полі, відповідно, вирішити. Адвокат місяць каже, аби вирішити цей правовий пат, потрібні зміни на рівні діючого законодавства. Виникає така проблема, я сказав, що це проблема не тільки одного рішення, що коли. Це колегальний орган, колегальний орган до відповідальності притягнути неможливо. Чому? Тому що неможливо розмежувати ступінь віни кожного учасника процесу. І такий виникає юридичний пад, коли є рішення суду, воно обов'язково до виконання, а втілити його в життя неможливо. За словами колишніх посадовців, на сьогодні сума виплат за вимушені прогули складає 1 мільйон 150 тисяч гривень кожному. Кошти, згідно з рішенням суду, має сплатити Хмельницька районна рада. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. У дворику Хмельницької обласної філармонії розмістили фотовиставку під назвою «Мистецтво у війні». Відвідувач Дмитро ділиться своїми враженнями від побаченого. Виставка чудова, адже вона репрезентує все, що ми пережили за той рік.